Joo, olen Ilpo Karnaranta Oulun Salosta. Opiskelen täällä Haukiputtan osaossa ajoneuvonosturin kuljettajaksi. Tosi hyvillä fiiliksillä on kyllä, kyllä opiskelu, että tuota, on tosi mukavaa ja tosi, tosi antoisaa. Paljon tullut uutta mielenkiintoista asiaa tässä kurssilla, että tuota, on kyllä tosi innostunut. Suunnitelmat on kyllä selvät, että tämä koulu tästä, tästä kun läpääsee, niin, niin kyllä. kyllä Työmaailma on niinku se yksi asia, mihin, mihin tähtää, että työpaikka on Osa Osao, kaikki on mahdollista.